وہ محمد بھی آہ مد ماہ بھی وہ موہم مد بی ماہ بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی علم و حکمت میں وہ ر محدود بھی ظاہر امیوں میں اٹھایا گیا مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ